Нагородження розпочали з хвилини мовчання за загиблими бійцями. Перед тим, як вручати орден, Микола Сальчук зачитував історію загиблого бійця. Від знаку Володимира Магльони забирає його мати Оксана Збараська. Жінка каже, її син загинув на Донеччині в листопаді 2015 року. Тоді йому було 25. «Якщо в мене не стане, то ти будеш, тобою будуть люди гордитися, будеш мною гордитися, що я – герой України». Отак він мені сказав, але я казала, синочку, я чекаю тебе. 27 грудня вже мав бути його відпустка, він мав прийти, але привезли його в мені додому». Володимир Борисевич отримав орден замість свого батька Василя. Каже, він загинув від кулі снайпера у 2015-му. Його не могли зразу забрати, бійці витягнули в бліндаж і мусили відступити, але тіло шукали чотири місяці. Від йшли, вже потім по ДНК-аналізу Ну, те типу, подізналися, що у нас батько, і поховали вже все, що лишилося. Загалом, посмертно нагородили 18 бійців. Далі відзнаки вручали українським військовим та волонтерам. Один із тих, хто отримав орден – Євгеній Шпак. Чоловік пішов на війну у 2016 році. Зараз – начальник школи мінометників на Львівщині. Це дійсно приємна нагорода, тому що тану е, нагороду створив і придумав народ. Який ми на сьогоднішній день захищаємо. В'ячеслав Тєнішев, полковник запасу, він теж отримав орден. Каже, на війну пішов у березні 2014 року. Внуки, правнуки колись запитають, а де був тато, чи дід, чи прадід, де він був в цей період. Чи він сидів в кабінеті десь, чи на дивані, ну, не знаю, десь в іншому місці може. І я навіть сумнівів не мав, мене всі зрозуміли, що я повинен бути там, де. Мої побратими, де моя військова організація, захищати Україну. Орден «Сталевий хрест непереможних» створили учасники російсько-української війни у 2018 році. Його вручають декілька разів на рік, розповів співзасновник Микола Сельчук. За його словами, цьогоріч відзнаку вперше вручали не у Києві. Її отримали 57 військових та волонтерів. «Я розумів, що з умовах пандемії дуже важко добратися. Це по-перше. По-друге, враховуючи те, що якщо це батьки загиблих, їх не завжди. Може, получиться. І тому перший раз ми робимо це в регіоні. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.